Kun tuulet ajavat rannikon vettä ulkomerelle, veden kerrostuneisuus rikkoutuu ja syvempien kerrosten vettä työntyy pintaan. Lämmin pintavesi korvautuu syvempien kerrosten kylmällä vedellä. Pintaan kuumunut vesi. On selvästi kylmempää kuin lämmin pintavesi. Ilmiö näkyy hyvin satelliittikuvassa. Pintaveden lämpötila on laskenut koko Suomenlahden pohjoisrannikolla. Jos kumppuamista seuraa tyyni ja lämmin sääjakso, lisääntyy sinilevien määrä voimakkaasti.